Oana Florea se explic un proiect controversat. De ce vrea să dea PSD hainării mâncare fotilor de inui, acest ajutor vine ca o mână în întinsă. Deputatul PSD Oana Florea, inițiator al unui proiect de lege pentru reintegrarea socială a fost de cinuci, Consider ce facilitcile propuse pentru persoanele care sunt eliberate din închisoare sublinierei care provin din categorii defavorizate reprezint omul întins. Ne referim strict la persoanele care nu au familie subliniere. În nicio casă la care se se întoarcă sub liniere care sunt practic date afară pe poarta închisorii, fără niciun orizont. Înceleg de la lucrătorii din penitenciare ce singurul lucru pe care le-au în buzunar este un bilet pe un mijloc de transport ce tre localitatea de domiciliu din buletin, domiciliu pe care nu-l mai au, de fapt. Deci este un subliniere antium foarte restrâns de persoane, care primesc astfel de ajutoare. Se refer la o masă la o cantină social, pe o perioadă de trei luni, un loc la un centru pentru persoanele fere post-sublinierei, dacă se află în tratament, medicamente pentru o scurt perioadă de timp. În cazul în care a fost încarcerat vara, se beneficieze de de haine groase, dacă este eliberat pe timpul iernii, a explicat Florea, vineri, Larfi, scrie Agerprezro. I-a susținut ce? Potrivit unui studiu, primele două luni după liberare reprezintă o perioadă critică în care de cele mai multe ori aceste persoane recidivează. Acest ajutor vine ca o mână întins. Unii dintre ei poate sunt pierduci pentru totdeauna, dar cu ni subliniere te sperance, a subliniere te prisubliniere i de cele mai multe ori nimeni nu le întinde o mână ba mai mult, sunt vezuci ca ni subliniere te paria ai sociecii", a spus Florea. Întrebat dacă gravitatea faptei comise contează în acordarea facilitilor, Oana Florea a răspuns: Eu înceleg percepții asociet și cu privire la faptul ce, dacă un om a făcut o crimă oribil, este un om periculos, dar juridic vorbind, del sublinierea isp sublinierea type de apsa, Cum putem să le marginalizme sublinierei, atunci poate ar trebui să invent meni-subliniere te insule puști, unde se, i begem acolo pe toți sau putem, prin oficerul de probaciune, prin forcele de munte, să încercăm cumva să le integrăm, dar să le integrăm într-un mod supravegheat. Dacă ei sunt eliberați, subliniere, îi lăsați în plata domnului, nu există mai multe subliniere ancesere recidiveze, dar, dacă sunt monitorizați, subliniere, îi ajutați, mecar juntate dintre ei, dacă rău subliniere, este să nu mai greu subliniere -as. eu cred ce tot e un cât subliniere pig pentru societate, pentru ce vorbim aici de un pericol public societatea noastră, oamenii sub tia vor circula liberi printre noi. Mai mulți parlamentari au depus miercuri, la senat, o inițiativă legislativă în care propun ca persoanele care sunt eliberate din închisoare sublinierei care provin din categorii defavorizate se beneficieze de o serie de facilități, Potrivit propunerii legislative pentru completarea legii numărul. 254 pe 2013 privind executarea pedepselor sub a mesurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, persoanele identificate în urma raportului întocmit de cetre ofițerul de probaciune ca fiind vulnerabile sau persoanele care fac parte dintr-o categorie de favorizat. Conform legii 292-2011, beneficiați de o serie de facilități din momentul eliberării Aceste facilități sunt ajutoare în natură. Înclece minte, îmbrče minte, medicamente. După caz, acordate la ei iere de ce locul de detenție, un loc temporar, pe o perioadă de trei luni, într-un centru pentru persoanele ad post. Acolo unde este cazul, mas acordat la cantina social sau o alocație de hran, pe o durată de trei luni. Pe raza judecului în care persoana eliberat este domiciliat sau în sublinierei are subliniere din fa, bilete sau legitimații gratuite pe mijloacele de transport în comun urban sublinierei interurban, timp de 3 luni. Proiectul de lege a fost semnat de senatori sublinierei deputaci de la PSD sublinierei PNL, printre care Robert Cazanciuc, Gabriela Andronache, Ioan Cup sublinierea, Oana Florea, Florin Manole, Eugen Nicolicea, Liviu Ple subliniere Oianu, Valeria Schelean, Vasile Varga.